Doors, I'm a for your И така време е за ново видео, ново видео в което по запитване на много от вас основна тема ще бъде кофеина. Така че без много да се бавя да започваме. Първо, какво представлява кофеин? Кофеинът е субстанция, която се намира най-често в добре познатите ни кафени зърна, чайни растения в различна форма, както и в какаовите шушулки, като това са най-често употребяваните натурални растения, които съдържат кофеин. Самия той е психоактивно вещество, което влияе пряко на централната нервна система и в правилните дози може да повлияе позитивно, като повиши концентрация, настроение и така нататък. Най-честата причина обаче е с използване на храни или на Питки, в които има кофеин, е усещането за обща повишена работоспособност и премахването на усещането за летаргичност и ленивост. Защо обаче се чувствате по този начин и как може да премахнете това чувство по натурален път без нуждата от стимуланти? Едно от най-важните съединения, които влияят на това чувство за ленивост е невротрансмитера аденозин. Той се секретира в тялото на база клетъчния метаболизъм, като концентрацията му, която варира през деня, е една от основните причини да се чувствате будни или за след като се събудите той е в най-низки нива като в продължение на деня той започва лека-полека лека да се натрупва и е в пикаци докато спим именно заради ниските си нива сутрин дори ако се събудите инцидентно и все още сте уморени за спиването би било по-трудна задача Окей, okay, а как аденозинът и кофинат си въздействат? Приемайки кофин ние блокираме аденозин рецепторите в мозъка те са много важни тъй като при натрупването на самия аденозин и достигайки едно ниво тези рецептори. Разбират какво се случва и казват на мозъка ви, че е време за сън и лека по лека започва да ви се доспива. Кофинат от своя страна има близка химична структура до тази на аденозина и може да се свържи с тези аденозин рецептори. За разлика от аденозина, кофина не промотира нуждата от сън и почивка. Той само обгръща рецепторите и не позволява на аденозина да стигне до тях. И точно обратното, вместо да ви се доспива, вие ставате много по-активни. Като цяло се преминава от едната крайност в другата. Съответно, нарушавайки концентрацията на аденозина, това ще попречи на заспиването ви. Един натурален начин за премахването му е чрез извършването на активна физическа дейност. Един от основните механизми това да се случи е повишеното кръвообращение през мозъка по време на спорт. Моят личен опит е, че в този танц до спорт съм най-активен и най-мотивиран да излязна преди 12 часа. Трябва да излязна преди това време, иначе се почва да ме домързява, което се е дължина на натрупването на аденозина, който вече, както казах, промотира почивката. Тъ, ако целият ми ден е свободен, което почти никога не се случва гледам поне да излязна до 12 часа. Така, до сега говорих за чувството на ленивост и летаргичност и как место посягайки към стимуланти като кофина да се справите с него по натурален начин. Сега продължавам към втора точка А, именно защо съществуват термини като кофинова пристрастенност и кофинова абстиненция. Както сами виждате, надявам се, в това и в предишното видео се стремя да не говоря за кафето като единствен източник на кофин, тъй като той не фигурира само там, ами и в чайове, в енергийни напитки и друго. Самият кофин като химично съединение няма разновидности. Той е с една химична формула, но напитката в която се намира играе роля в скоростта му на абсорбиране. В спортните храни кофинът може да се намира под формата на таблетки, прах, в малко количество течност и така нататък. Начинът му на приемане ще играе роля в скоростта му на абсорбиране в кръвта. Храните с които се приема също влияят. С по-мазни храните, той ще се освои по-бавно, докато с по-киселинни той ще се освои по-бързо. Ако трябва да избирам лично дали да го приемам под формата на кафе или енергийна напитка, бих предпочел винаги кафето, тъй като е по-натурално със сигурност, но за щастие не ми се налага да правя този избор. И тук стигаме до финалната точка, а именно каква е и защо имаме тази нужда от прием. Защо? Имаме чувство, че трябва да приемаме кофеин и защо не консумирайки го се чувстваме дори по-зле от обикновеното. Отново ще трябва да се върнем към пустия аденозин. Когато той е в ниски нива, наблюдаваме наличието на по-голямо количество допамин, а именно хормона на щастието. По-високите нива на допамин означава, че ще се чувствате по-щастливи или да кажем не по-щастливи, но по-малко нещастни. Та да, за да стане това, трябва да намалим нивата на аденозин, а това как ставаше чрез приемане на кофеин или спортувайки. Както казах, когато спортуваме нивата на аденозин спадат, съответно нивата на допамин може да се повишат. Същото е и при кофеина, но при него пък е това е много по-силно изразено. Когато се повдигне темата за кофеин, един от основните доводи, които чувам почти винаги е О, на мен кафето въобще не ми влияе, аз просто обичам вкусът му. Повишената мозъчна активност, която се случва при консумацията на кофеин, усилва всички усещания, които може да изпитвате било то позитивни или негативни. Поради повишаване на настроението ви и чувството за щастие, приемайки кафе, вие ще свързвате тези позитивни чувства с вкуса на кафето, което да си кажем е много близко до експеримента на Павлов, но да не излизам от темата. Това не е свързано просто само с кафето, свързано и е с енергийните напитки, също и с храните в които има кофеин. Каквито и храни или напитки да консумирате в които има кофеин, по всяка вероятност те ще ви харесват. Рядко се срещат хора, да кажем, които пият безкофиново кафе или безалкохолна бира в продължение на години и наистина им харесва вкуса. Сега за спорта. Ако не приемате кофеин на дневна база, т.е. нямате никаква поносивност, не ви съветвам въобще да го взимате по време на състезания. Той е познан с това, че може да повиши леко телесната ви температура и да предизвика диуретични процеси в организма ви. Ако решите да го приемате, трябва да обърнете много голямо внимание на хидратацията. Повечето случаи на кофина му трябва от 30 до 60 минути, за да се активира, като това зависи според телесното ви тегло. Тъй да не подскачате нервно на старта и да претрепервате, тайминга ви трябва да бъде много добър. Количеството, което ще консумирате и ще има позитивен ефект върху вас, зависи от много фактори като пол, възраст, поносимост, тегло и като цяло е трудно да се даде еднозначен пример. Тъй, за да завърша, кофинат има своите позитивни и негативни страни. Прекомерната всекидневна. Ля е неблагоприятно наредица важни процеси в организма ви, които могат драстично да влушат качеството ви на живот в дългосрочен план. Третирането на липсата на енергия с приема на кофин е лечение на симптом, а не на самия първоисточник. Запитайте се първо защо нямате енергия и кои са нещата, които може да подобрите в всегидневния си живот. Самото изпадане в ситуация, която не може да функционирате оптимално поради липсата на съответното вещество в дългосрочен план не е ОК. Okay. За мен лично приемлива е приемането му веднъж на месец или дори няколко пъти само в годината, когато имам цел за която той би помогнал, но това съм аз, човек, който е едно кафе като изпие, то го дигна директно рязко в небесата. Та да, това е всичко за днешното видео. Надявам се, че ви е допаднало. Надявам се, че се е харесал на хората, които специално питаха за него. Надявам се, че сте научили нещо ново. Ако е така, дайте едно палче нагоре, абонирайте се, тъй като предстоят нови видеа. И съвсем скоро ще има една много дълга поредица от поредни видеа. Надявам се 10 поредни в 10 дни, които ще бъдат от тренировачен лагер. Да, много добре чухте от тренировачен лагер. Та за да не ги спускате се, абонирайте и натиснете камбанката, за да ви излизат известия. И ще се видим от следващото. Айде! Чао, чао!